سیاستہ کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے حضرت سالبہ رد اللہ تعالیٰ نے آپ حضور پاک ہی صلاح و کی بارگاہ میں آئے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے دعا فرمائیے کہ رب تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے تو آپ نے آگے سے فرمایا سالبہ بننا مال کی چاہت نہ رکھ آپ چلیں گے پھر آئے پھر عرض کی کے یا رسول اللہ دعا کریں کہ رب تعالیٰ مہلتا فرمائے آپ نے پھر فرمایا کہ صالبہ یہ چاہت نکال دے دل سے آپ چلیں گے پھر آئے پھر عرض کی کے باری تعالیٰ میرے ماں باپ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں دعا فرمائیے کہ رب تعلیٰ ماہ فرما دے تو آپ نے دعا فرمائی رب تعالی نے مال عطا فرمایا تین چار بکریاں تھیں دس ہو گئی ریوڑ ہو گیا مال بڑھتا گیا اور المختصر یہ ہوا کہ مال اتنا زیادہ تھا اور جس جگہ پر وہ رہتے تھے وہاں پر مال رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو آپ نے کیا کیا کہ آقا کر قریب علیہ صلاحات کے قریب جہاں رہتے تھے اس سے تھوڑا دور ہو گئی مطلب شہر سے باہر ایک جگہ لی اور وہاں پر جو ہے نا کھلا سارا جو ہے نا کو رکھنے کے لیے ایک حویلی ٹائپ گھر بنوایا وہاں پر رہنے لگ گئے پھر پہلے جیسے حضور پاک ریہی سلاط وسلام کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے پانچ وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے پھر تین رہ گئی پھر آنا جانا کم ہو گیا جیسے ہمارا ہوتا ہے مال و دولت نہ ہو تو رب طالب بڑا یاد آتا ہے جب پیسہ آ جائے مال و دولت آ جائے پھر ہم رب تعلیٰ سے آہستہ آہستہ دور ہوتے شروع ہو جاتے ہیں کہ دور ہو رہے ہیں ہوتے ہوتے کتنا دور چلے جاتے ہیں تو حضور پاک رہی سلاط و سلام نے جب دیکھا کہ میرا سالبہ مجھ سے دور ہو گیا اور میں نے کہا بھی تھا کہ سالبہ مال کی مال کی چاہت نہ رکھنا تو آج ثالبہ نے مال کی چاہت اتنا رکھی کہ آج مال نے اس کو مجھ سے دور کر دیا پھر سال گزرا تو آقا کریم علیہ سلاۃ وسلام نے ڈیوٹی لگائی کہ جائیں زکوٰۃ کٹھی کرے منکرین زکوٰۃ آج بہت پیدا ہو گئے ہیں بہت زیادہ تو آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ جائیں جا کر نہ زکوٰۃ اکٹھی کریں جو صاحب حیثیت ہے تو سب کے پاس گئے زکوۃ اکٹھی کی تو حضرت سالبہ کے پاس جب پہنچے تو جب آپ نے دیکھا کہ مطلب کہ آج ہم لگائیں کہ مطلب ان کے پاس جو مال تھا ایک کروڑ روپے کا مثال کے طور پہ تو جب اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہی تو وہ لاکھوں میں نکلی تو آپ سوچ میں پڑ گئے لاکھوں کے حساب سے میں زکوٰۃ ادا کروں تو آپ نے آگے سے عرض کی کہ آپ چلے میں خود حضور کی بارگاہ میں آتا ہوں تو آکا کریم لیکی سلام تو سلام تو سمجھ گئے کہ سالبہ کہاں سے بول رہا ہے تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے پھر حضرت سالبہ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ یار ایک وقت تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا آقا کریم علیہ صلاط وسلام نے دعا فرمائی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تو اسی کا مال تھا جب اس کے نام پہ مانگنے کوئی آیا تو اور میں نے بہانہ لگا دیا بڑے سوچ و بچار میں پڑے پھر آپ نے بکریاں پکڑی اور آقا کریم علیہ صلاسلام کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سالوا اپنے مال میں سے زکوٰۃ لے کر آیا اور میں نے عرض کی تھی کہ میں خود لے کر آتا ہوں تو آقا کریم علیہ صلاط و اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سالبہ اب مجھ سے تو یہ بات نہ بول مجھے تو دلوں کے حالات پتہ ہے کہ تو نے یہ بات کیوں کی تھی جا جا دوڑ جا تو تیرا مال نہیں لینا ہم نے تو بڑے پریشان ہو گئے معافیاں مانگی آقا کریم علیہ یہ اسلام نے فرمایا نہیں سال اب چلا جا تو اب تیرا مال قابل قبول ہی نہیں ہے پھر آقا کریم علیہ صلاحت وسلام کے ظاہری وِ سال کے بعد حضرت ثالبہ رد اللہ تعالیٰ ہو معافیاں مانگتے رہے لیکن آپ کا مال قبول نہیں کیا گیا پھر حضرت سیدنا و صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا دور خلافت آیا تو حضرت ثالبہ پھر آئے لیکن پھر بھی بات وہی تھی کہ ہمارے آقا نے جو قبول نہیں فرمایا تو ہم کیسے کر لیں نہیں قبول ہوا پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا دور آیا وہ پھر آتے کہ میرا مال قبول کر لیں یہی بات آتی کہ اب بکر نے قبول نہیں کیا آقا کریم علیہ یہی سلات سلام نے قبول نہیں کیا تو ہم کیسے کر لیں تو آپ روتے رہے گڑ گڑاتے رہے معافیا مانگتے رہے لیکن مال نہیں قبول ہوا تو معائشہ سے دی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس گئے عرض کی امی جان دھارا گیا ہوں مال اتنا زیادہ ہے لیکن پریشانی بہت ہو گئی ہے بتائیں کیا کروں المومنین فرمانے لگی کہ جہاں پر حضور پاکی سلاط و اسلام نے فرما دیا وہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں تو آپ نے المختصر فرمایا کہ جاؤ آدھا مال صدقہ کر دو ڈھائی فیصد نہیں تین فیصد نہیں آدھا مال جتنا تھا اس کا آدھا صدقہ کر دو تو پھر عرض کرنے لگے کہ کیا رب تعلیٰ مجھے معاف فرما دے گا یعنی جی صرف امید ہے آدھا مال صدقہ کرنے سے ہو سکتا ہے رب تعالیٰ معاف فرما دے تو آپ نے آدھا مال رب تعلیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا پھر حضور پاک لحیح صلاح وسلم ایک اور حدیثی سے مبارک ہے کہ آپ صبح نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں تھے اور آپ صحابہ کرام سے پوچھ رہے تھے کہ میرا سالبہ با کدھر ہے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اپنے گھر میں ہے تو وجہ پوچھی گئی کہ آپ پریشان کیوں ہیں اور اس طرح کیوں پوچھ رہے ہیں ان کا نام تو آقا کریم علیہ میں نے سلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی قیامت کا منظر ہے سب صحابہ کرام اپنا حساب دے کر جنت میں جا رہے ہیں سالبہ پیچھے رہ گیا حساب دینے میں بڑا پیچھے رہ گیا وہ مال بہت زیادہ تھا بہت پیچھے رہ گیا سب چلے گئے میں انتظار کرتا رہا اور سال بعد سب سے آخر میں آیا تو حضرت سال برد اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضور پاک علیہ صلاحۃ وسلام نے گلے لگایا روئے کہ سال بعد سب چلے گئے لیکن تو مال کی وجہ سے رہ گیا تو یار قیامت والے دن جو رب تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے